الرقوق كاين شي العريفي. آه. العريشه انت القصار انت على اش كيفاش كتضياك عطك الله عليهم, عليهم. يعني حسيتو على اش وصاري القصار على اش معروف بالاستجام وبالتعيوش معروفين لان المدينه طال ديرها مدينه سياحيه شاطئيه يعني فيها خليط كثرت من كان المدينه دا الصبغه فيها كتقول هذاك يعني كيحترم الجاليه داك الاسم متكامل يعني في الجاليه اليوم يوم, يوم, يوم التكريم ديال المهاجر بالمناسبه يوم الوطني المهاجر اليوم جينا اخوان الاخوان ديالنا السعب الى الجمعيه ديال مدريد ديال الجاليه والاخوان الاخرين ديال ارش باش نصندوهم انطلاقه ديال هذا الحفل اليوم والان غادي نمشيو لصار كبير باش في الساعه 16 تاع ليل كاين سهره وكاين ندوه وكاين تكريم وجوه ديال الجاليه اللي مقيمه في برسونا وفي الانحاء الاوروبا عندنا من السويد من الانجليز من فرنسا المانيا هولندا بلجيكا اسبانيا ايطاليا شفتونا خايب في العالم كامل والله الله واحد